جاتنا البشارة بالولد واحلى الاخبار بشارةٍ بالفرحة اسوى ملايين سلطانية اللي جيتك عيد ونوار حياتنا بك نورت يا غلا العين شرب الولاد وحلال أخضار بشاره الولاد واحلى الاخضر بشاره وقرة عيون امك وابوك العزيز الدخيل يا الدخيل واهل عز ومياري تاريخكم عز وفخر طول الأعمار، ورجالكم تشهد بكل الميادين، وختامها من كيد حساد وأخطار، يحفظك رب الكون ويامك سنين. أجتنا البشارة بالولاد وأحلى الأخضر، بشارةٍ بالفرحة تسوى ملايين، سلطان اللي جيتك عيد وقرت عيون امك وابوك العزيز ماشاء الله ماذا